I den uppgiven ska vi se närmare på textbehandlaren Microsoft Word. Väldigt mange förbinder ju digital kompetens med kanske speciellt denna programvaran. Microsoft Word är världens mest brukade textbehandlar, men det finns också många andra alternativ. Innenfor Microsoft Word så finns det mange forskjellige versioner. Du har nettversionen, du har Mac versjonen, du har iPad, du har smarttelefon versjonen, men i den oppgaven så kommer jeg til å løse oppgaven i det som kalles for skrivebordsversjonen, altså PC versionen av Word. Og hvis du bruker noen av disse andre plattformene så kan mine videoer se noe annerledes ut enn dine, fordi at du har en annen bruker grensesnitt for du for eksempel bruker Mac. Men jag håper att du ska kunne bruke PC-videoene til å løse oppgaven i alle de andre plattformene. Så skal vi learning by doing i den oppgaven. Du får mange, mange ting du skal prøve ut. Hvis du kan det fra før, så kan du bare føre det in i Word dokumentet ditt. Hvis du ikke kan det fra før, så er ju videoene der for å støtte deg i prosessen. Som du ser på skjermen nå, så er det alle disse komponentene som skal in i ditt Word dokument, som skal leveres til slutt som et Word dokument med navnet ditt in i Canvas. Så er det sånn at de fleste av disse punktene du ser på siden av meg her nå, de ska ha egen overskriftsnummer. Det finns noen unntak, se selve oppgaveteksten. På de neste sidene så får du drypp for drypp av de forskjellige delene av oppgavene, både beskrevet og også vist med video. Helt til slutt så ska du sette in en innholdsfortegnelse, og den er jo egentlig på side 2, men jeg anbefaler å det som noe det siste du gjør, slik at alle innholdskomponentene er på plass før du lager innholdsfortegnelsen. Og det absolut siste du ska gjøre, det er at du skal universell utforme denne, denne, dette Word-dokumentet slik at det er tilgjengelig for alle. Så da ønsker jeg deg lykke til. Trenger du hjelp, så har du veiledning å støtte deg på.